اسكندراني <تصفيق> العاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني العاب رقم واحد النهاردة يا جماعة جايين نقولكم ان سيرفر المشتري بقى في سيرفر الارض يعني انضم الى سيرفر الارض بس كده هو ده اللي احنا جايين نقوله <تصفيق> طبعا في حاجات كتير أوي تغيرت في لعبة الكونكر حاجات كتير اوي اوي اوي تغيرت الرأس تغير هو الهدوء تغير يعمل حركات جديدة بصوا حاجات كما جدا تغيرت في اللعبة حتى المشاورة تغيرت الاول كانت تدس تلويق يعد يعمل لك كده بس يتن شغال كده دلوقتي ينزل ايده ويطلع ايده ويحركها والضحك بص بقى ازاي الاول واحد كان بيضحك كان بيحط ايده في ظهره ويطلع بقه فوق وح... <laugh> حاجات ح... كتيرة جدا اتغيرت والسيرفرات كلها انضمت على بعضها وبقت بقت خلطة ابيض خالص حتى النومة بص النومة بقت عاملة ازاي بيحط الاول كان بينزل على طول بينزل على طول لا دلوقتي بيحط ايده ويسنده وينزل الاول كان بينزل كانه يدبشه وقع في ترع دلوقتي جه محلق وخلا زي ما انتوا حضراتكم شايفين اه يا سلام يا ولد لو احنا مكانك والله انا عايز ارمي الصراحه نوم ممتازه نوم ممتازه وارجو اللي شايف تغيرات في اللعبه يا ريت يكلمنا ويقول لنا في تغيرات ياما جدا في اللعبه ويريت يقول لنا هي التغيرات عشان ناخدوا منها استفادات كتيرة وكده يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل الهدف من كل دوت ان سيرفر الارض دخل في سيرفر المشترك بس كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> نام يا ابني ايه اللي صحاك يا ابني <تصفيق> يا عليك يا راجل رايح اللي فين ده لملق الملوك من فيكم مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغكوا شغاله بزنبلك الحل فين <تصفيق> ده الملك نادي الملوك مين فيكوا مشترك اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغكوا شغاله